Експромтом організували та годину виконували пісні. 25 грудня військовий оркестр 406 окремої артилерійської бригади імені генерал-хорончого Олексія Алмазова на честь Різдва за західним обрядом дав концерт в Каштановому сквері. Послухати музику та зарядити святковим настроєм у воєнному Миколаєві зібралось до 70 людей. У нас в композиції буде 18, де також буде різна жанрова музика, і пісні, і колядки, і зарубіжні, і українські пісні. Зокрема, червона рута, ви знаєте, може, добрий вечір тобі колядка. Ну, сані експромту ми ніде не афішували, ніде не розповсюджували засоби масової інформації для того, по-перше, це ми не маємо можливості такого це робити, але вирішили зробити в цей день для містян, хоча б на годинку часу, показати концерт, і щоб люди хоч відчули це свято, яке зараз відбувається. У нашому колективі створений з 2016 році, де також під час того, як ми беремо себе на контракт військовослужбовців, люди приходять музичне училище, закінчують, бо в консерваторії вище музичне очлище. Скажем, вот. і вони приходять до нас в оркестр. Ми відбираємо. А в самому оркестрі я вже майже три роки на контрактну службу. Я прийшла вже в 2020 році і ось по цей день служу в Збройних силах. Але до цього Віталій Андреївич дуже часто мене запрошував з університету і я працювала з ними на різних концертах співала. почули музику і прийшли на музику послухати, подивитися, дуже приємно вражені, не, не очікували взагалі. Все дуже красиво, різдвяно, ну хочеться міра, як можна швидше, як нам і всім, як Херсонцем, Николаєвим, як всім жителям України.